اقار الاستاذ استاذ الفور استاذ نے فوراً کہا سبحان اب اللہ یجریفی ملکی اللہ من شاہ اسی وزن پر اللہ کی پاکی ہے من اس کے لیے لا جریفی ملکی ہی اس کی سلطنت میں بات کوئی بات جاری نہیں ہوتی مگر اللہ ما شاہ مگر جو وہ چاہتا ہے اس کی سلطنت میں وہی وہ ہوتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور اللہ جس جس کی مشیت اللہ کی مشیت جس کی طرف ہوگی وہ اللہ کے ارادے میں آئے گا متضلاء اللہ ان کو کبی کرے اور ان کا معاملے کو ان کے اعمال کے مطابق برا کرے الاد التنزیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ارادہ کیا شر کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اور اس کے ارادے سے کہ شرک اضافت اللہ کی طرف نہ کی جائے ارادہ کی نسبت بھی اس والے سے نہ کی جائے وواقع فی شرک من اعظم من شرک المشرقین اور مشرقین کے شرکوں میں سے بڑھ کر شرک میں ڈل گئے داخل ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کئی شرکا بنائے ہیں خالقو کا خلقی ہی لا یو سونا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اس طرح یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں بندے اپنے بندوں کو کہہ دیا بندے اپنے افعال کے خالق ہو گئے برائیوں کو پیدا کرنے والے بندے ہو گئے تو یہ تو انہوں نے اس سے بڑھ کر کر لیا شرک کر لیا اب سوال پڑتا ہے بن کو اور کفر کا فتوا کیوں نہیں پھر تو اس کا وجہ ہے کہ یہ تعویل سے کام کرتے ہیں اس واسطے ان کو بدتی کرار دیا گیا ہے کفر نہیں کب نہیں دیا عمر بن عبید کہتے ہیں کہ یہ دوسرا واقعہ ما الضامن احد المسلا ما مجوسی جس طرح مجھے ایک مجوسی نے لاجواب کیا پہلے مجھے کسی نے لاجواب ایسا نہیں کیا تھا میرے ساتھ وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے مجوسی کو میری رگے تبلیغ بھڑکی تو میں نے اس مجوسی کو کہا لیما اللہ تسلیم تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ میرے اسلام کا ارادہ نہیں کرتا اس کو پتا تھا نا کہ یہ نسبت کرتے ہیں خیر کی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے اس نے کہا اللہ میرا اسلام کا ارادہ نہیں کرتا تھا بڑا وہ نا شرارتی قسم کا یعنی اگلے جواب کبھی رہا تھا کیا آئے گا پھر اس کا جواب کے دینے تو اس نے کہا میں نے مجوسی کو کہا اللہ تیرے اسلام کا ارادہ کرتا ہے لیکن تیرا شیطان جو ہے نا تیرے شیطان جو ہیں وہ تجھے چھوڑتے نہیں ہیں یعنی شرک کی نسبت اس طرح کر دی شیطانوں کی طرح مجوسی نے کہا انا نہ اکو نہ الاغلب ٹھیک ہے جہی سامی پاری ہوئے انہوں نے میں اسی کے ساتھ ہوں گا ما شریک الاغلب جو شریک بھی ہو اور غالب بھی ہو یہ بتا دیا کہ تو شرک نسبت کرتا ہے شیطان کی طرح تو شیطان پھر بڑھ گیا فل مال سیوا کہ اس کے بعد یہ معاملہ چھوڑ دیا پھر کہتے جواب کر دیا مجوسی نے سو so, معاشی جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں اب ارادتی ہی و مشیتی تعالیٰ لا بھی امر ہی, ومحبت ہی یہ فرق آیا اللہ کے ارادہ اور مشیت میں ارادے ہوتے ہیں واقع گناہ گناہ واقع ہو جاتی ہیں لیکن یعنی اللہ کی مرضی یہ کہنا اللہ کی مرضی سے پتہ بھی نہیں ہلتا ہمارے جو عام لفظ بولتے ہیں اور مراد کیا لیتے ہیں جی فلاں نے قتل کر دیا فلانہ نے ظلم کر دیا پھر اوپر لفظ بول رہتے ہیں جی اللہ کی مرضی تو بغیر تب پتہ بھی نہیں ہلتا غلط بات ہے اللہ کا ارادہ اور مشیت اور خالقیت اور بات ہے چونکہ اس میں اللہ رب العزت کی خ خ جو خالقیت کا وصف ہے نا ارادہ کا وصف قدرت کا وصف ہے اس کا ظہور ہوتا ہے لیکن لاب امر ہی یہ برائیں یہ ظلم یہ جہالتیں یہ اللہ کے حکم سے نہیں اللہ کی رضا سے نہیں اللہ کی محبتوں سے نہیں, نہیں, نہیں ہے اس وقت یہ جملہ بڑا غلط جملہ ہے اور یہ گمراہی کی طرح جانے والا جملہ ہے اس کے آگے پانچواں پوائنٹ ہے صفت علم کا بیان تو صفت علم کے اندر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کا احاطہ اس کی حقیقت کے مطابق کرنا کسی شے کا احاطہ کرنا اس کی حقیقت کے مطابق اگر آپ نے کتاب کا احاطہ کرنا ہے اس کی حقیقت مطابق تو آپ کو کتاب کا علم آ جائے گا عنا و علیم کہ اللہ علیم ہے اور علم صفت عضلیہ ہے قائمتن بذات ہی تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تو ہی تو بشی علامہ علیہ اللہ رب العزت شع کا احاطہ فرماتا ہے علامہ ہو علیہ اس پر جس پر وہ ہے یعنی حقیقت پر تو شع کا احاطہ کرنا اس کی حقیقت مطابق علم علم کہلاتا ہے چنانچہ شادی باری تعالیٰ ہے وند اللہ کا دھات بلی شعی المہ بے شک اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ فرما لیا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اور اس کو بنانے والی جو ہے وہ قصد و اختیار کے ساتھ ہے تو اشتحال عدم و علم ہی بشیم نہا تو پھر محال ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس سے علم وہ ختم ہو جائے کسی بھی چیز کا یا کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے محال ہے عدم علم کیونکہ جب قصد و اختیار سے کر رہا ہے تو قصد و اختیار کے اندر پتہ ہے کہ یہ چیز کو کیا کرنا ہے اس لیے کہ اگر یہ دلیل عقلی دینے لگیں تو اس بارے سے ثبوت بیان آگے علم کا اور آپ گئے دلیل عقلی کہ اگر اللہ رب العزت کی اس صفت کو مانا نہ جائے کہ پوری کائنات کے اندر جو علم کسی اور کو بھی دے دیا گیا اس کا علم اللہ کو نہیں اصل گڑبڑی ہوتی ہے یہاں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کو دے دیا گیا تو وہ ہندو جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو دے دیا گیا ہے دوسروں کو نہیں دیا گیا بتوں کو دیا گیا ہے اللہ کو نے اس علم سے فارغ ہو گئے شرک کرنے والے یہ کام کرتے ہیں یا اس کے برابر کیا سمجھتے ہیں اللہ کے بندوں کو جو علم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو بیا کرام کو اور اللہ اللہ کو جو علم دیا گیا وہ اللہ کی رضا سے دیا گیا ہے اللہ کی جناب سے جو نہیں علم ملتا ہے وہ اللہ کے علم کم بھی نہیں ہوتا اور ان کا وہ ذاتی بھی نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مجبور بھی نہیں ان کے علم دینے پر اور وہ اللہ کے علم کے برابر بھی نہیں ہوتے کسی حوالے سے مسافات نہیں ہیں اس لیے کہ اگر اللہ اس علم کے ساتھ بس علم کے ساتھ متصف نہ ہو تو اس کی ضد کے ساتھ متصف ہوگا اور وہ جہالت ہے اور یہ محال ہے اللہ کے لیے یہ بات محال ہے اس لیے کہ نقص ہے اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو علم حیات قدرت سما بصر ارادہ کلام یہ جو ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں علم جو ہے یہ انہیں سات صفات میں سے ہے اور جس پر اتفاق کیا گیا ہے بعد آخری صفات ذاتی صبات المتفق علیہ ان سات متفق علیہ صفات ذاتیہ کے میں سے آخری ہے وہ تو سم صفات المعانی اور اس کا نام صفات معنی بھی رکھا جاتا ہے ان صفات ثبوتیہ کا نام صفات معانی بھی رکھا جاتا ہے وہ انما سمیت ذاتیتَََََ ماں اور اس کا نام ذاتیہ معنی میں بھی رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایسے معنی ہیں ایسے اوصاف ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہیں اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہ بات سمجھ آ جی اب صفات کا ثبوت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جمیع علیہ سنت کا موقف ہے مذہب ہے کہ صفات صبا صفت تکوین آگے آ جائے گی اس, اس صفت کے بعد وہ آٹھویں صفت معتری دیا مانتی ہے ان کا ثبوت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے تمام کا اس پر اتفاق ہے اس کے آگے فرقہ باطلہ کا اب رد کرنے لگے چار فرقے آئیں گے ایک فرقہ باطنیاں آئے گا اس کا رد کریں گے دوسرا ایک وہ فرقہ آئے گا جو کہے گا صفات ثبوتیاں سب سب ہیں سلبیہ سلبیہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے سربیا کا ثبوت کرتے ثبوتیہ مانتے نہیں تیسرا طبقہ فرقہ کرامیہ آئے گا ان کا اس والے سے نظریہ آئے گا چوتھا فرقہ موتا ان چاروں کا رد ہے ترتیب سے دیکھتے جائیں پہلا جمہور باطنیہ نے بنکاری کل لیا اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کا اطلاق مخلوق پر جائز ہے اللہ کی ذات پر اس کے اطلاق کرنا جائز نہیں ہے نمبر دو ایک گلو ایسا اٹھا وہ اس طرف گیا ہے کہ لا یو تلا ملاسمای و صفاتی اللہ کی ذات پر اسماع و صفات میں سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا مگر ماں طریق ہو سلب د جس کا طریقہ صلب کا ہو صفات سلبیہ کر کے بیان ہو ثبوتیہ کر کے بیان نہ ہو فقالو فقال کہا ہم یوں کہیں گے لا نقول ہم اس طرح فکاروں نے کہا لا ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ ان نہ کہ اللہ موجود ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ ان نہ سبھی کہ اللہ معدوم نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے حیون عالم قدیر لیکن ہم کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ اللہ رب الا میت ہے نہ جاہر نہ عاجز ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے درست عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے سفات ثبوتیہ کا جو بیان ہے وہ مانا جائے ورنہ یہ کو خوبی تو نہیں رہ جاتی نا یہ کو عظمت شان تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے خوبی تو ہوتی ہے یہ ہے اور کرامیہ جو تیسرا تھا کرامیہ فرقہ وہ کہتے ہیں صفات کا حدوث بھی زائل ہے بھی جائز ہے اور اس کا زائل ہونا بھی جائز ہے اللہ کسی وقت کے ساتھ ہو نہ ہو جس طرح حدوث معاملات کا ہوتا ہے اس طرح اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے مشبۃۃ المشبۃ المنحم صفات طالب صفات الخلقی اور فرقہ مشبہہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشوی دی ہے یہ كرامیہ تیسرا ہو گیا تھا اور یہ چوتھا آ گیا مشبہہ اور پانچواں آ گیا فرقہ متازلہ فرقہ متازلہ نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ایسے معنی ہوں جو ذات کے علاوہ ہو ایسے معنی ہو جو ذات کے اس لفظ کے اوپر الزت نے حاشیں لکھا ہے اور بڑی تفصیل سے حاشیں لکھا ہے ہاشیہ کا جو حاصل تھا وہ میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ جو فلسفہ ہے اور متضلا ایک متزلی دو قسم کے ہیں ایک معتضلی فلسفی ہیں اور ایک معتضلی صوفی ہیں جو متضلی فلسفی ہیں وہ عقل کے بل بوتے فیصلہ کرتے ہیں وہ صفات کا جو کی نفی کرتے ہیں نا صفتوں کی جو نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی وہ بطور عقل اور محض عقل سے کرتے ہیں یقیناً وہ کافر ہیں مطالب الوفیہ میں اسی والے سے لکھا گیا لے انفون صفاتی بل فلاسفت نفات, نفات و فلاسفہ نے صفات کے نفی کی حالیہ کم بھی کفرم عملہ ان پر کفر کا حکم ہوگا کہ نہیں کہا گیا ان پر کفر کا حکم لگایا جائے گا صفات کیونکہ وہ صفات صفات کے کافر ہے بات سمجھ آ جی تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا این ہیں کہ نہیں اس بارے میں موتض کے دو گروہ ہیں ایک فلسفی ہے اور ایک صوفی ہے جو فل... دونوں کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے اب دونوں میں فرق ہے جو فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ذات کا عین ہے یعنی عقل تقالا کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہو اور وہ اس اللہ سے انکار کرتے ہیں لا مین اللہ صفات و ذات ہی ذاتی وقت اللہ کی ذات جو ہے بس بات ختم صفات کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک ضائع چیز ہے اور عقلی طور پر اس عقل کے بل بوتے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات زائد چیز نہیں اللہ ہے اللہ کی ذات کا عین ہے صفات کی نفی یوں الطلاق کر دیتے ہیں عقل کی وجہ سے اور دوسرا جو طبقہ ہے متضلاع کا صوفی جسے حق پرست بھی کہتے ہیں یہ عارفین میں سے کمال کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اے نظاتی یہ بھی کہتے ہیں لیکن فرق ہے یہ کہتے ہیں بِن بنظری علامہ علیہ اس چیز کی طرح نظر کرتے ہوئے اس امر کی طرح نظر کرتے ہوئے جو علامہ علیہ جو اس کی حقیقت پر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جان سکتا ہے یعنی اللہ کی صفت کو ہم نہیں جان سکتے صوفیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے لیکن اس لحاظ سے کہ جو اس کی حقیقت ہے جو بھی ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے اس اعتبار سے اس اعتبار سے اگر نظر عقلی سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں اس اعتبار سے وہ غیر بن جاتی ہے اور غیر ذات جو ہوتی ہے اس کو عین قرار نہیں دیا جاتا تو انہوں نے کہا عقلی اعتبار سے تو جو غیر ذات بن رہا ہے اس کو عین بنانا پڑے گا تو عقلی اعتبار سے درست نہیں یہ گئے ہیں ایک حقیقت کے اعتبار سے اور نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف جو چیز حقیقت پر ہے بن نظری علامہ ہوئی کہ جو اس کی حقیقت ہے نا اس لحاظ سے اللہ کی جو سبت بنتی ہے ہم نے اسی کا اعتبار کیا ہے اور آز فرماتے ہیں کہ یہ ان کا کمال عرفان ہے جس وجہ سے انہوں نے اللہ پر ہی سونپ دیا ہے اور کنہ ذات ہی و کن صفاتی سے وہ بالاتر ہو گئے کہ اللہ کی صفات اور ذات میں کناں سے بچی یہی بات شیخ عبد الغنی ناب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالب الوفیہ میں فرمایا یہ بھی اللہ ذات کی حاشی میں ہے یہ دو گروہ ہو گئے نا تو صوفیان میں سے ہمارے صوفیہ میں سے بعض نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عہن ہے تو اس حوالے سے ان کا کال نقل کیا اور کر کے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو سعید عجل شیخ شہاب الدین سول وردی اللہ علیہ ہیں انہوں نے اس کی وضاحت جو فرمائی ہے کہ جب بھی صوفیاء کرام یہ لفظ لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے بے معن ان تو سما بص صفاتی کہ وہ ایک ایسے مانی ہوتے ہیں جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ ذات کا کچھ جز بن گئے ہیں یا اس میں حلول کر گئے ہیں بلکہ نہیں بلکہ وہ ایک ایسے مانی ہوتے ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور ان کو ہم صفات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یعنی مسئلہ صوفیہ کا تھا تو صوفیا میں سے جو اکابر صوفی تھا اس کا حوالہ دے کر بات کر دی کہ وہ کیا فرماتے ہیں تو ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک الگ زائد مانا ہوتا ہے اور صوفی اس کو سے تعبیر کرتے ہیں اور سے جو تعبیر کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ذات اللہ کے بغیر ان کو سمجھا نہیں جا سکتا اور پھر آگے جا کے جو اس والے سے جو بات فرمائی نا کہ ان نالا نالم تفصیل کبیر کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنہ کو کمال ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کنہ کو نہیں جانتے ہمیں معلوم کیا ہے لوازن آثار نشانیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے مشرقہ چلتا مغرب میں غروب ہوتا ہے دن آتا ہے چلا جاتا ہے رات آتی ہے پھر اس طرح نظام چل رہا ہے کائنات کا اور بڑے مناسب طریقے سے موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں نظام کائنات جو چل رہے ہیں لوازم اور سار سے سمجھ آ رہا ہے کہ بچے کو بچپن سے لے کر او بڑھاپے تک جس عمر سے گزارنا پھر عقل و شعور کا ایک عمر کے مطابق ہر ایک کے اندر وہ کیفیت رکھنا یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ آسار یہ لوازمات بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ یہ صفت ثابت ہے سمجھے بات کی ذات جو ہے یہاں پر ایک مغالطہ ہے جو لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے یہ نہیں کہ صفات نے اللہ کی ذات کو کامل کیا صفات نے اللہ کی ذات کو کمال نہیں بخشا اگر ایسا ہو جائے تو پھر مانا جائے گا کہ ذات کی حیثیت مبدا کی ہوگی اور صفات نے ان کو کمپلیٹ کی ہے بلکہ ایسا نہیں بلکہ یہ ہے الفاظ دو ہی بولے ہیں بل کمال ذاتی یستلزم الصفاتی بلکہ ذات کا جو کمال تھا نا وہ تقاضا کرتی تھی صفات کا اس کو لازم تھی صفات ذات کا کمال جو تھا نا یہ تو ہے نا کہ وہ جمی کمال ذاتیہ کی مستجم ذات ہے تو وہ کمال ذات کو لازم تھا کہ اس کی صفات ہوں اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارا سامنے آ گیا اس ساری بات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عین جنہوں نے کہا جنہوں نے این کہا ان صوفیاء کا مقصد کیونکہ وہ جس طبقے کے ہیں اسی تبار سے بات کریں گے ان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مفہوم بغیر صفات کے نہیں سمجھا جاتا چونکہ اللہ کی ذات کا کمال ہے اور تقاضا ہے کہ صفات اس کی ہو صفات اس کو لازم ہو تو اس کا مفہوم شیخ شاہب الدین سور اللہ کے قول سے سمجھ آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جو صوفیاء کہتے ہیں نا سفات معنی عنیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی صفات مانتے ہیں کہ قائے متن بزاد وہ ایسی صفات ایسے معنی ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں جس کا نام صفات رکھا جاتا ہے ذات کا کمال صفات کو مستلزم ہے اس مقام پر جب پہنچے تو شیخ شعب الدین علامہ عبدالغلین ناب السی رحمۃ اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا جس کے اوپر اللہ کو تفصیل سے عشا لکھنا پڑا وہ لفظ کیا تھا یعنی یہ تو عقیدہ ہو گیا نا اور یہ شرکائد کا بڑی تفصیل سے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے ذات کا عین ہے کہ غیر ہے جنہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے وہ بھی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا یہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے وہ بھی گمراہ ہوئے تو کہا کیا قیدہ رکھا جائے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے اچھا جی صفات کیا ہے بعض انہوں نے کہا یہ ممکن لذات ہی, ہی ہے اور واجب لی ہی ہے بعض انہوں نے کہا نہیں واجب لذات ہی, ہی ہے کیونکہ یہ تو کہا گیا نہیں اس اعتبار سے قیدہ رکھا جائے آخر میں سعود تفتہ نے جو فیصلہ کرتے کہا بس صفات کو قدیم مانا جائے بس یہی مناسب ہے اللہ تعالیٰ رحمٰ نے ساری باسوں کو سمیٹا دیڑھ لائن میں آپ نے فرمایا پہلے عقیدہ سمجھ لیں پھر جو علامہ عبدالسی رحمۃ اللہ نے بات کی اس کے اوپر حضرت کا جو کلام آیا اس کا میں حاصل عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کامل اور ذات یک صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے وہ صفات کا تقاضا کرتی ہے جو صفات اللہ تھی ذات کاملہ کی شان کے لائق ہے وہ ذات واجب الوجود ہے وہ قدیم ہے وہ اضلی شان رکھنے والی ہے اس کو حدوس نہیں ہے یہ ساری شانوں کے مطابق صفات قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے جب یہ کہا جائے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے اب مانا جو سمجھ آیا لا ہوا والا غیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے نہ اللہ غیر ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا ان کے اندر عین اور غیر ہونے کی باس ہی نہ کی جائے لا لاہ والا غیرہ یہ باس ہی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کا عین ہے کہ غیر ہے یہ نہ کیا جائے لا لاہ والا غیرہ کہ وہ ع ہے اور نہ اس کا غیر ہے. یہ نہیں بلکہ عقیدہ یہ ہے بل سفات یقتدی یک ذات ان کی صفات جو ہے ذات اس کا تقاضا کرتی ہے ذات تقادہ کرتی ہے صفات کا اور صفات جو ہیں وہ ذات کو مستلزم ہے یہ دو لفظ آپ یاد رکھ لیں کہ صفات باری تعالی ذات اس کا تقاضا کرتی ہے اور جو صفات ہے وہ ذات کو لازم ہے ٹھیک ہے یہ عقیدہ یاد رکھ لیں ساری باتوں سے خلاصی ہو جائے گی اب وہ لفظ جو علام عبدالاب السی رحمۃ اللہ نے بولا کہا کہ اللہ رب العزت کو صفت موجود جو ہے اس کے نشانات اور اس کے لوازمات کے تحقوق میں محتاجی نہیں اور یہاں تک بات فرما گیا کہ لَو لم تکن موجود تن کانا سر بھی حال ہی اگر صفات نہ بھی ہوتی تو اثر اپنے حال پر رہ جاتا اللہ نے فرمایا یہ نہیں بات ہے آپ کو سلام ہے اللہ حضرت نے فتاور میں جہاں بھی لکھا ہے وہاں لکھا سیدی عار بلّلہ عبدالغنی ناب الصی الحمۃ اللہ نام ادب سے لیے یہاں پر فرمایا وامن اجبی تاجم کی بات ہے کہ ان القاعل الفاض کائل فاضل جو ہے نبا علیہ سم ایک سو اٹھارہ سفے پر کہ پہلے تمبی بھی کی ہے پھر خود اس میں واقع ہو گئے کالا کہ جہاں انہوں نے کہا بل لو لم تکن موجود بھی حال ہی کہ اگر وہ موجود نہ بھی ہو تو اثر پھر بھی اپنی حالت پر ہو جائے گا کہتے ہیں وہ انتا تھا کل ذات وارتم الزمیا یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ وہ لوازم سے خالی ہے بلکہ لو لم تکن لم تکن بلکہ اگر تو آپ کہیں نا صفات کو کہ وہ نہ بھی ہو تو جو اثر سمجھ رہے نا اثر وہ اثر ہی نہیں رہے گا اللہ اپنے ذات کا ظہور صفتوں میں دکھاتا ہے لیکن انتفال ملزوم لازم انتفال لازم وہ جو میں نے پہلے دو لفظ اٹھائے ہوئے اس کے مطابق یہ البارت سمجھے کیونکہ ملزوم کا جو انتفا ہے وہ لازم ہے لازم کے انتفا کو میں نے لفظ بولا تھا کہ صفات اللہ تعالی کی ذات کا تقاضا کرتی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور کے لیے اور اپنے جلوے کے لیے کائنات کے اندر جو اپنا رب کائنات کی رب کائنات کے جو قدرت کے جلوے ہے وہ صفات کے ذریعے ہیں وہ یس وہ صفات ہو اور صفات جو ہیں وہ ذات کو لازم ہیں تو یہ کیسی ہو گیا کہ ملزوم کا جب انتفاق کیا جائے تو لازم کا انتفا نہ ہو یا لازم کا انتفاق کیا یا ملزوم کا انتفا نہ ہو یہ کیسی ہو سکتا ہے فمین عینب قالل اصلِ اثر ال تو اثر کا پھر اثر باقی کیسے رہ گیا فعض زیاد طلتی یو ہیم و حا کلام و بادہم بس یہ جو زیادتی ہوگی نا ان سے یہ جو زیادتی کی زیادتی ہوگی ان سے یہ ان کو آ... بعض کے کلام نے وہم دیا ہے پھر بھی ادب کے ادارے یہ ان کو بعض کے کلام نے وہم دیا ہے اور یہ یلباطلامنکرا تو یہ ناپسندیدہ باطل اور منکر ہے جو جس کا لحاظ بھی رکھا گیا و علی شدت والد نکیرہ سعید الشیخلاکبر اور کہتے ہیں کہ حضور آپ بھی صوفی بزرگ ہیں تو میں آپ کی جناب میں جو عرض کر رہا ہوں یہ میں اپنی جناب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا شیخ ابن عربی جن کو شیخ اکبر کہتے ہیں فتوحات مکیہ نے انہوں نے اس کے اوپر سخت نکیر فرمائی ہوئی ہے سخت اس پر کلام فرمایا ہوا ہے یہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے میں جناب اس باپ کی بارگاہ میں اتنا عرض کر رہا ہوں لیکن جو اس والے سے حاصل ٹھہرا وہ یہی آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ذات کا تقاضا ہے اور صفات اللہ تعالیٰ ذات کو لازم ہے وہ فی شاعری صفاتی ودات اور دعویٰ کر دیا کہ وہ عالم ہے بغیر علم کے قادر ہے بغیر قدرت کے اور اسی طرح تمام صفات میں یعنی صفات کا انکار کرتے گئے اور میں نے آپ کو جہاں پر امکانے قسم کے والے سے بات آئی تھی اور آگے بھی آئے گی وہاں پر میں نے آپ کو فرقہ متضلہ کے والے سے بات کہی گی ان کو جو کافر قرار نہیں دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفات کے اندر ہی تعویل کرتے ہیں وہ صفات کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں جہل پر قدرت ظلم پر قدرت صفات پر قدرت تو اس اعتبار سے وہ جو قدرت کہتے ہیں نا ان کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے جو صفات کو باقاعدہ اللہ کی صفت مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس واسطے اس یہ امکان کی یہ جو طبقہ ہے نا جو قائل ہے اس کی بات تفصیل سے آگے آئے گی اور اس پر حکم جو جی خود بزرگ بازی کریں گے مگر کلام اور ارادہ کے تو ان دونوں نے تو متکلین نے ارادہ اور کلام کا اعتبار کیا دو ایسے ماں دو معنوں کے ساتھ جو ذات کے علاوہ ہے ذات کے علاوہ ہے جو یہی دوگ محتضلئی باقی کے اندر انکار کرتے ہیں لیکن ارادہ میں اور کلام میں کہتے ہیں یہ ذات کے علاوہ دو معنی ہیں جو محدی پیدا ہوتے ہیں غیر قائم میں نے بھی ذاتی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے کلام جو ہے وہ لوہے محفوظ کے ساتھ قائم ہے ارادہ جو ہے وہ محدس مراد کے ساتھ قائم ہے بلکل باطل سب باطل ہیں کیونکہ دلیل عقلی اور نقلی اس کے خلاف پر قائم ہو گئی ہے جزاک اللہ تعالیٰ